Шматки російської ракети, збитої українською протиповітряною обороною, впали ось на це місце близько другої ночі. Жителька громади Валентина пригадує удар по селу. Усі вікна в будинку, де мешкає жінка з чоловіком, вибито вибуховою хвилею. Сховатися не було коли. Ми тільки проснули, ну як, схватилися і друг друга спрашували, він спрашивав, чи я жива, а я спрашивала, чи він. Бо ми в різних кімнатах були. Бог спас, дав життя нам друге. А так все повилітало, всі вікна повилітали, двері всі повилітали, кришу всю рознесло повністю. Ну і так хозпостройки всі, ви ж бачите, Аня, що як воно. Все поваляне, все розваляне. Ну, не сильно вговталася, ну, здоров'я підірвало, дай Боже, щоб не було ні інфаркту, ні інсульта. Спати я, звісно, не можу в цій кімнаті, де я спала, де одразу це взрив пішов, посипалися ці всі вікна, це все почало падати, ну, сплю в іншій кімнаті. Ну, так. Закриваю очі і одразу вибух і сипляться стекла. Зараз подружжя відновлює будинок. Допомагають родичі та знайомі. Ми без них б, звісно, нічого не зробили, бо ми обоє. Я інвалід не можу, ходю на паличках, а дід теж, йому вже восьмий десяток. Деяке житло зруйноване в щин, та не підлягає відновленню. Загалом тієї ночі 7 серпня внаслідок вибуху пошкоджено 4 будинки, говорить голова Бузької громади Юрій Заволока. Можна як сказати, що це дуже щасливий випадок, тому що, дякувати Богу, ніхто не пострадав. Тому те, що зруйноване майно, так, да, тут критичні обставини з майновим станом сталося. У нас тут дві сім'ї проживають на постійній основі. Одна сім'я мала тільки переїжджати, через тиждень заїжджати в свій будинок, щоб проживати тут. Дякувати Богу, їх тут не було на місці. Наразі в селі триває відновлення будинків. Жодна людина не була байдужима до процесу, який тут відбувався. Ми повідомили навіть в інтернет про збирання шиферу, і коли ми почали його збирати працівниками сільської ради, то ми зрозуміли, що його дуже багато, і навіть ми повідомили про те, що призупиняємо, тому що маємо відповідно об'єм цього шиферу. На даний момент, дякуючи цим людям, ми змогли відновити один житловий будинок». Від початку повномасштабного вторгнення в цьому селі вибухи пролунали вперше. Ніна Булах, Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.